جی بالکل بہت شکریہ مصحف عبد القیوم سر ریاض ریا سے آپ ہی سے سوال کر رہے ہیں وہ اور وہ پوچھتے ہیں جی کہ وطر کی نماز میں اگر دعائیں خنوت پڑھنا بھول جائے تو نماز ہو جائے گی دعائیں خنوت وطر میں واجب ہے اگر کسی سے چھوٹ گئی ہے تو صدہ صاحب کرے گا تو نماز ہوگی اگر سدا صاحب بھی نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس کو محمد عمیر صاحب پوچھتے ہیں رات میں ناخن کاٹنے کا حکم محمد عمیر حسن یو پی سے آج کل عوام الناس میں یہ بات بہت پھیل چکی ہے کہ رات میں ناخن نہ کاٹیں اس کی کیا وجہ ہے کیا شران کاٹنا جائز ہے یا نہیں بھائی ناخن جب بڑھ جائیں تو کاٹیں اس کو لازم ہے واجب ہے اس کا کاٹنا چاہے رات ہو یا دن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دن میں کاٹیں یا رات میں کاٹیں عوام میں جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ سو فیصد غلط ہے